en Bé, bona tarda començaria amb aquesta comissió extraordinària d'Economia i Hisenda eh, sobre una proposta presentada conjuntament per tres grups municipals en aquest cas grup demòcrata eh, grup de ciutadans i grup del Partit Popular em diuen des de la secretaria que s'havia proposat la possibilitat de que els grups proposants tinguessin sis minuts i que l'acord de la Junta de Portaveus eh, diu que han de tenir quatre no sé si voleu fer quatre i mig no sé si voleu fer alguna alguna intervenció al respecte no, no, quatre no, i mig. No, si si els... plau, la senyora Cabruja si és tan amable d'informar sobre els temps i acords de la Junta de Portaveus. És la que s'ha fent en tots els, tot els plens extraordinaris i que guarda una proporcionalitat que era 4 3 1. En aquest cas, com que estem parlant d'una única proposició, que ha estat signada per tres grups proposants perquè es necessitava aquest quòrum per poder fer l'extraordinària, estem parlant d'una. Per tant, només podem parlar de 6 minuts d'un grup proposant i els altres en tindrien 3. La proposta que fèiem era que 6 bueno, minuts més 3 més 6 eren 12 minuts que repartien entre els tres grups proposants i llavors tenien 4 minuts cadascú. Els grups no proposants tindrien 3 minuts, i el regidor no escrit enviar un minut, que és la proposta que vaig enviar per correu electrònic, i que guarda la proporcionalitat, que en totes les juntes de Portaveus, quan s'estableixen els temps, es guarda la proporcionalitat perquè tothom tingui un, un mateix temps de, de debat. Bé. Si els grups volen, volen fer algun comentari, senyora Requesens. Sí, no, gràcies a Joab, a la benevolència del govern i de la presidència, Uh, ara acaba de fer una explicació o sí que pot semblar doncs uh, s'anava a dir ridícul però no, no ho sé o sigui dos minuts per grup estem en una discussió per uh, entenc de passar de quatre sí, minuts sí. a sis minuts no l'entenem. Sí. De sis minuts mm. a quatre minuts per això sí. per això que nosaltres com a grup proposant en comptes de tenir sis minuts en tindrem quatre per tant estem parlant de dos minuts de diferència o entenc bé. Uh, sí. sí. Perquè és una única proposició. Jo uh, si sí, li sembla, perquè um, aquí hi ha una situació prèvia de per què estem avui aquí. Eh? Estem avui aquí perquè vem haver de fer doncs, com a grup de l'oposició un plante per entendre, ens vem aixecar la comissió davant doncs, l'absència del tenent d'alcalde que avui sí que és aquí present i que per tant doncs, uh, i per això ens trobem avui aquí perquè vam haver d'aixecar la comissió i fer una proposició conjunta per poder, doncs, poder debatre d'un tema que és important per la ciutadania i que és candent en aquests moments. Um, si uh, la presidència i la, el govern que avui està aquí present doncs, entenen que la ciutadania mereix que els grups puguem tenir dos minuts més del que estem parlant per debatre una qüestió important com és el turisme. Doncs aquest grup formalment ho demana eh? i per tant demanaríem doncs, el tenir per la bueno, extraordinarietat del que ens trobem avui aquí que tinguéssim sis minuts bé. Ehm, sí. A veure, en, en torn de, de rèplica també de posicionament pel grup de ciutadans, com a presidenta d'aquesta comissió, jo vaig proposar que els grups proposants, que no és una única proposta, sinó que va ser la fusió de tres propostes en el mateix sentit, en una única, per poder celebrar aquesta comissió extraordinària, la presidència va proposar que els grups proposants tinguessin en total sis minuts d'intervenció i la resta de grups, 3. Aquesta va ser la proposta que va fer la presidència i jo entenc que si la majoria està d'acord, doncs eh, seria aquesta la que la que s'aprovaria eh, de tot respecte al tors d'intervenció. Si hi més que si sí. el sí, senyor Colom digui. Sí bueno jo en primer lloc crec que avui estem aquí no en tot cas no es pot justificar per l'actuació del passat dia perquè en tot cas de la passat dia no hi havia motiu i per tant ara crec que s'hi ha un absurd a entrar en aquesta discussió ho saben a més n'hi ha un informe judític que, que ens explica per tant no hi havia no hi havia cap motiu per aixecar-se i no era el que inclús doncs jo va comportar determinades accions que en el seu moment es pensaven que no s'estaven donant a terme i va fer que no es pogués fer doncs una una comissió i per tant va sostreure al ciutadà la possibilitat de poder debatre de poder fer les polítiques d'impuls la control de govern que corresponia. Però independient d'això nosaltres entenem que la Junta de Portaveus lo que té establert és lo que hem, i nosaltres defensem i garanteix és una proporcionalitat de temps i per tant aquesta proporcionalitat de 4 a 3 que vol dir que els grups que no són proposants tenen tres quartes parts de lo que és el temps que correspon al, al grup és proposants en si fóssim de sis minuts nosaltres que no tindríem cap inconvenient perquè tinguéssim aquests sis minuts pels grups proposats, però voldria dir que la resta de grups en comptes de tindre els tres ens correspondria a la mateixa proporció i per tant a les tres quartes parts de si són quatre i mig que és garantidíem aquesta proporció i també li donaríem doncs, al ciutadà i als grups la capacitat de poder defensar la seva posició i mantindríem una proporció que crec que és el que en el fons defensa a l'acord de Junta de Portaveus. Senyor jo crec que estem aquí primer perquè el turisme és un tema important a Barcelona i és tan important i són tan greus els fets que van ocorrer en el seu moment que en la darrera comissió ordinària que al final no es va celebrar hi havia tres propostes de tres grups polítics diferents sobre el mateix tema i per tant els tres grups doncs, vam entendre que era precisament per la importància que tenia aquest tema doncs era necessari celebrar una comissió en aquest cas extraordinària podríem haver celebrat tres podríem fer tres comissions extraordinàries avui una per cada proposició i les podríem haver convocat els tres grups però hem decidit no fer un esforç de consens consensuar una proposta en conjunta i per tant demanar aquesta comissió extraordinària per tant jo el que demano és ja que els grups proposants hem fet un esforç de consens i un esforç per condensar el debat doncs el que demanem és que no se'n retalli el debat. Nosaltres hem fet un esforç i demanem per tant que no es vulgui retallar els temps que es poden utilitzar per al debat i per tant jo recolzo la la proposta de la presència dels 6 minuts per per grup proposant. Gràcies. Algú més? Sí, eh, sí bé bueno, de fet en forma ho deu ser però aquesta no és una comissió extraordinària aquesta és una comissió que porta un punt de l'anterior comissió en el que vostès i de fet la presidència d'aquesta comissió va fer una irregularitat com després doncs va dictaminar la secretaria i eh, el que vull que quedi molt clar és que es presentaven tres proposicions molt similars i ara s'aprofita el model o el format de comissió extraordinària per eh, proposar el mateix punt. Per tant jo entenc que és un dels punts que es va deixar de parlar de la comissió anterior i a mi m'és igual parlar tres minuts que quatre. Eh, no és el temps, però per favor no diguin que aquesta comissió es deu al moment extraordinari que estem vivint perquè estem revivint el punt que vostès es va petar aixecant-se a l'anterior comissió d'Economia. que hi un acord majoritari respecte als temps no sé si per Esquerra Republicana vol afegir alguna cosa el regidor no ha escrit vol afegir alguna cosa no doncs aleshores com que hi ha acord majoritari no entenc de per part de, dels grups de, de que sigui la proporció que es va plantejar per part de la presidència de 6 i 3 6 i 4 i mig 6 i 4 i mig doncs ho deixem en 6 i 4 i mig d'acord doncs eh, un segon perquè vaig a posar els temps en ordre seria per l'esquerra i per quin més? Així es també, no? Eh, no. Molt bé. Eh? No, és que la cosa no, no, no, és, no és fàcil. perdonim pel, pel retard, però bé, començaríem, eh, començaríem per la, pel, el, grup de, el grup demòcrata per defensar la proposta. Té sis minuts. plau, reparteixin els tres tors, que és tors d'intervenció, rèplica i, i final. D'acord? Senyora Racasens té la paraula. Sí, gràcies. Uh, ara fa un moment la companya de la Copa uh, deia que no hi ha cap uh, gravetat i que estàvem aquí com, com aquell que diu, ella ha fet servir la paraula, uh, ens ho vam fer petar. No? Um, bé, jo no sé avui el govern que acabarà doncs, uh, votant en aquesta proposició que, que s'ha presentat. Uh, en tot cas, hem eh, tenir ocasió de parlar-, -no, parlar-ne però el que sí que crec que ens uneix a tots els que estem avui aquí sentats, potser a la CUP no, és que avui el turisme és la segona o l'efecte aquest, les externalitats negatives del turisme ja passa a ser el segon problema que els ciutadans esmenten en el baròmetre i el que sí que m'agradaria posar sobre la taula és que no sé fins quin punt això ha estat fruit i alentat per qui, doncs, durant la campanya electoral, el qui ara està en el govern, doncs es van dedicar a atiar els problemes, a atiar la gravetat dels fets i a atiar una determinada sensació a la ciutat de Barcelona del que s'anomena turismofòbia. Uh, és òbvi que el turisme cal gestionar-lo, jo crec que avui doncs, uh, no pretenguin uh, fer allò al bando de qui creu que el turisme ja està bé i no cal doncs, uh, fer res més i gestionar-lo. És cert que a la ciutat de Barcelona hi ha zones altament pressionades pel turisme i on els veïns se senten doncs, uh, desplaçats, però el que també és cert, i hi ha un consens, al voltant dels efectes uh, positius de la transversalitat i de la importància del turisme a la ciutat uh, de Barcelona. Moltes vegades caiem amb la simplificació de parlar del turisme i parlar dels hotels i jo vull aquest matí relligir unes dades, només l'impacte del turisme en el sector del comerç i avui ens acompanya la regidora de comerç que esperem que ens faci doncs costat i suport hi viuen 49.000 llocs de treball, 3.900 milions d'euros d'impacte, només el turisme afectant els comerços, sector del taxi, etc etc Vostès criminalitzen de forma constant i culpabilitzen a diferents sectors de les efectes d'aquestes externalitats negatives. Vostès lideren per incapacitat d'acció en temes com l'habitatge, com intentar aturar la bombolla immobiliària, l'habitatge de lloguer o la lluita contra els habitatges turístics il·legals. Eh, vostès estan eh, culpabilitzant determinats sectors de l'aquesta ciutat que podem englobar amb aquesta transversalitat que es diu eh, turisme. I hem d'anar molt en compte perquè els efectes seran brutals, de no retorn i d'un cert posicionament de ciutat que va costar molt. De, de posicionar i iniciativa i partit socialista que avui prendran la paraula doncs saben de què hi parlo un posicionament de ciutat que va costar molt i una competitivitat que podrem estar perdent a mig i llarg termini. Vostès se senten còmodes darrere la pancarta paraules com de creixement moratòries paralitzar que el que fan és generar més bombolles immobiliàries incrementar el preu de les llicències dels hotels incrementar més habitatges d'ús turístics en plataformes com Airbnb allí la, la qualitat de la planta hotelera, una atracció de turisme de baixa qualitat i per tant eh, vostès el que provoquen amb aquests efectes és que determinades eh, doncs protestes veïnals acabin amb esclat i conflicte eh, i conflicte eh, violent. No és gratuït quan la tinent d'alcalde de Sants diu s'ha acabat la barra lliure, no és gratuït quan el independent situa la ciutat de Barcelona com de les vuit ciutats del món amb què més s'odien els eh, turistes. La judicialització amb, que, amb els que vostès han entrant han entrat a través del PAUAT, a través de eh, judicialitzar els conflictes. El, tot això ens tornarà com un eh, boomerang i és per això que els hi demanem que condemnin rotundament els fets violents ocorreguts, que prenguin de forma immediata mesures que les podrien ja estar eh, doncs, tirant endavant si haguessin tingut en compte per exemple el pacte local pel turisme responsable i sostenible que vam deixar fet i en definitiva que es posin a gestionar el turisme perquè de feina se'n pot fer i molta i deixin de tirar focs en determinats eh, districtes. Gràcies senyora Racasens. Uh, para el Grupo de Ciudadanos, señor Coldo Blanco. Sí, gracias. Eh, nosotros, aparte de sumarnos y de compartir eh, todas las reflexiones de, de la intervención previa de la señora Recasens, nosotros también querríamos expresar y, y desearíamos que esta sesión fuera útil y, y sirviera también para, para que todos, entre todos, pudiéramos reflexionar sobre la responsabilidad que nosotros tenemos como... Como representantes públicos, cuando hacemos declaraciones y cuando estamos contribuyendo a la genera, a generar un estado de opinión, los efectos a veces indeseables que se pueden producir con respecto a esa opinión inducida a través de nuestras declaraciones. Y, y me gustaría también hacer un llamamiento a la responsabilidad. En este caso, a la responsabilidad respecto a un tema tan importante para la ciudad como es el turismo. Estamos hablando de unos hechos muy graves. No son meros actos vandálicos, son realmente agresiones. Cuando 50 encapuchan entran en un negocio privado con martillos estamos hablando de una agresión muy grave que se une a las sufridas por otros dos hoteles en el Poblenou, donde se hubo lanzamientos de botes de humo y de huevos que se une a las continuas agresiones que está sufriendo otro hotel en la plaza del sol desde diciembre pasado son por tanto no son, no son hechos aislados son una cadena de ataques que se están eh, que están coordinados que están planificados por grupos eh, por grupos organizados. Y estos grupos y estos ataques están, en cierto modo, amparados por una ideología, por un relato ideológico que está señalando al turismo de manera genérica, sin matices, como uno de los principales o como el principal responsable de algunos problemas graves de esta ciudad. Se responsabiliza el turismo de los alquileres abusivos, de degradar los barrios y de expulsar a la gente. Estas son expresiones que no las he escogido yo. Las he leído en mensajes del primer teniente del alcalde, el señor Pisarello, por Twitter, que está acusando directamente al turismo de degradar los barrios y expulsar a la gente. Deberíamos tener un poco más de cuidado con estas declaraciones. Es cierto que el turismo masivo puede comportar molestias en algunos lugares, pero también es evidente que en algunos barrios no, no están degradados, sino al contrario, han mejorado su, su situación y en parte gracias al turismo. Y es evidente… Yo no sé si, si el turismo expulsa a la gente. Es evidente que dinamiza algunos barrios y es evidente que genera miles de puestos de trabajo. Y, desde luego, en las estadísticas municipales del 2016, la población en la inmensa mayoría de los barrios de Barcelona no solo ha, no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y, y, proporcionalmente, el distrito donde más ha aumentado la población es precisamente el distrito de Ciudad Bella. Por tanto, se está haciendo un relato... Falso, un relato populista que es el que está generando esta turismofobia, como se ha comentado. Tampoco nos lo estamos inventando nosotros. En prensa extranjera sitúa, incluye la ciudad de Barcelona, entre las ocho ciudades del mundo en la que se ha arraigado la turismofobia. Nosotros denunciamos, queremos señalar que esta es una estrategia populista e irresponsable. Es populista porque señala un enemigo, señala un responsable cuando... Una gran parte de la responsabilidad es del ayuntamiento en los problemas de acceso a la vivienda, en los problemas del civismo, porque es el ayuntamiento, es la Administración la que tiene que asegurar el cumplimiento de las normas del civismo. Es el ayuntamiento el que tiene que asegurar las labores de inspección y control de aquellas actividades irregulares o que ocasionan molestia. Y también es el ayuntamiento el que tiene que asegurar una dotación suficiente de guardia urbana o una dotación suficiente de vivienda de alquiler asequible o de vivienda pública. Y eso el ayuntamiento no lo está haciendo. Y en lugar de solucionar estos problemas, está señalando a un tercero como el culpable de haberlos generado. Es irresponsable, porque este relato ideológico, aunque sea de manera involuntaria, al final acaba generando, acaba legitimando o amparando acciones que pueden ser llegadas a cabo por grupos violentos. Y no estoy responsabilizando al Gobierno de promoverlas, pero sí sí de alimentar este, calvo, este caldo de cultivo que al final acaba amparándolas. Por tanto, queremos evidentemente que se condene de manera explícita, concreta, el eh, los actos violentos esto es evidente, pero no solo eso, también que esperamos y exigimos que se abandone este discurso populista, que se deje de alimentar la turismof la turismofobia y que se asuma las propias responsabilidades en la gestión del turismo. Gracias a uh, para Esquerra Republicana. Ay, las vitas. Ño mulleras de la. Parada. Gracias, gracias presidenta. Efectivamente, como grupo proponente también, eh, podemos intervenir ahora al inicio. Desde, desde el Grupo Popular hemos querido oportuno impulsar esta, esta proposición y esta comisión extraordinaria. Porque, como he dicho al inicio de la comisión, eh, en la pasada comisión ordinaria, tres grupos diferentes coincidimos en que, eh, en, el mismo, en denunciar el mismo problema en, aquí en el Ayuntamiento. Y no era otro que la turismofobia que se había implantado hoy. ...en la ciudad de Barcelona, en gran parte gracias a los discursos... ...y a las acciones del Gobierno municipal y de sus satélites ideológicos. Si al final se aprueba esta, esta proposición, evidentemente será una reprobación... ...en toda regla de la política turística de Ada Colau y su Gobierno municipal... ...y ya que estamos en medio ya de exámenes de junio... ...podríamos decir que será un suspenso, un suspenso como una catedral... ...a la política turística de Ada Colau. Miren, eh, durante el mes de mayo, tal como se, se denuncia en esta proposición... ...se han producido hechos violentos, hechos muy graves en la ciudad de Barcelona... ...contra el sector del turismo. Empezamos el primero de mayo, el de mayo después precisamente de una manifestación de la CUP. La CUP, eh, hemos de recordar colaborador necesario para aprobar las políticas turísticas de prohibición de hoteles del Gobierno de Ada Colau y del PSC. El 1 de mayo, como decimos, después de una manifestación de la CUP, se atentó contra hoteles, se hubieron disturbios disturbios violentos contra establecimientos turísticos en el centro de Barcelona. Poco después, el 5 de mayo, hubo también manifestaciones en el Poplanau y se volvieron a producir hechos violentos similares. Finalizamos el mes de mayo, precisamente el 27 de mayo, y también en, en, en Sanz se lanzaron huevos y basuras contra eh, establecimientos turísticos coreando consignas como Girish Go Home. Eso es lo que ha conseguido este Gobierno municipal y, lamentablemente, no se trata de hechos aislados. También podemos hablar de los escraches en la Plaza del Sol de Gracia, escraches que es una palabra que ustedes han popularizado, pero que no viene a significar otra cosa que intimidación y coacción, pintadas en diversos puntos turísticos de la ciudad, en San Antonio, en el Parque Güell, en muchos, en muchos sitios del centro también de la ciudad. Toda esta campaña de turismofobia no se da por generación espontánea, es el fruto de una campaña muy bien orquestada y de una estrategia muy bien planificada y ejecutada. Y no se engañen, no se engañen, señores del Gobierno municipal, de Ada Colau y del PSC. Quien siembra turismofobia recoge cristales rotos. Quien siembra turismofobia recoge cristales rotos. Evidentemente, todos tenemos derecho a la manifestación. Faltaría más. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y hemos luchado muchos años para que eso sea así. Pero también hemos de tener tolerancia cero con la violencia. Tolerancia cero con la violencia. Y, eh, y, lamentablemente, cuando grupos como la CUP en este Ayuntamiento de Barcelona, en el último Consejo Ejecutivo de Turismo de Barcelona, no condenó estos hechos, hay algo que empieza a oler mal también en este ayuntamiento. Ustedes condenan de una forma tibia, de una forma eh, aparentemente… No, no. Hay que condenarlos sin fisuras, de forma contundente estos hechos. Se han de condenar sin excusas, sin paliativos, sin justificación. No se ha de condenar con la boca pequeña. Se ha de condenar en grandes titulares, como los que a ustedes les gusta cuando anuncian sus políticas municipales. Grandes titulares para condenar esta violencia. Se ha de condenar, como decimos, sin justificación. Porque al final la tolerancia, la permisividad, la condena con la boca pequeña, con el incivismo con los ocupas, con la ilegalidad, ilegalidad del tomanta por ejemplo, llevan a justificar estos hechos y llevan a justificar estos comportamientos. Y al final se llega incluso a justificar la violencia y la ilegalidad. Y, miren, eh, no hay ni violencia ni ilegalidad ni de baja ni de alta intensidad. Hay violencia y de ilegalidad que hay que luchar y combatir desde el ayuntamiento, porque se empieza con los cristales rotos se empieza rompiendo unos cristales, se sigue quemando contenedores y se acaba con atentados mucho más importantes. Por lo tanto, yo les pido a este Gobierno municipal, desde el Grupo Popular les pedimos que condenen sin ambigüedades la violencia, sea la que sea, y en este caso la violencia contra el sector turístico, porque, como ya les he dicho, quien siembra turismofobia recoge cristales rotos. ¿Y qué es sembrar turismofobia? Pues mire... Culpar al turismo de todos los males de la humanidad. Eso es sembrar turismofobia. Culpar al turismo del precio de la vivienda, de los alquileres, de la expulsión de los vecinos del barrio, de los barrios, de la explotación salarial, de la contaminación. De todos los males que tiene Barcelona, ustedes culpan al turismo. Y por eso nosotros les decimos que dejen de hacer turismofobia, que empiecen a gestionar y a gobernar el turismo de forma sostenible. Con ello ganaremos todos, ganará el turismo, pero sobre todo ganarán los barceloneses. Gràcies senyor Molleres. Uh, per part de d'Esquerra Republicana senyora Capdevila. Moltes gràcies presidenta. Uh, bé Nosaltres des d'Esquerra Republicana volem reiterar també des d'aquesta comissió la nostra ferma condemna als fets violents ocorreguts al barri del Poble Nou després de la manifestació del passat 5 de maig i per això ja els anunciem que votarem a favor d'aquesta proposició conjunta del grup demòcrata el grup de Ciutadans i el grup del Partit Popular. Tanmateix, però, voldríem apuntar que considerem potser desproporcionat dedicar-hi una, una comissió extraordinària en aquest sentit, tenint en compte que els incidents nosaltres considerem que tampoc van ser tan, tan greus com han apuntat els meus predecessors en l'ús de la paraula i que el que cercen justament aquests grups violents és precisament la repercussió mediàtica dels seus actes a través de la qual aconsegueixen danyar la projecció internacional de la nostra ciutat. Per tant com menys rebombori els hi donem millor com menys canxa els hi donem molt millor. Fet aquesta prèvia volem remarcar que en tot cas la turismofòbia de ben segur que no ajuda a preservar la bona imatge de la ciutat de Barcelona. Però no ajuda tampoc a gestionar el fenomen del turisme, ja que a través dels aldarulls i la violència no es milloren els fluxos turístics ni les capacitats de càrrega dels barris ni tampoc el converteixen en un sector més sostenible i de qualitat. Des d'Esquerra, per tant, volem afavorir o promoure no, perdó, no volem afavorir o promoure aquests discursos, com sembla que a vegades alguns grups polítics han fet. Tenint en compte a més que tots hem sigut o serem turistes en algun moment i en tot cas el que hem de reivindicar és la bona gestió d'aquest turisme a la nostra ciutat, els drets de les treballadores i treballadors a tenir sous dignes i els drets de les veïnes i les veïnes dels nostres barris. De fet, també volem ap apuntar que fins fa uns quants anys viatjar era un luxe només a l'abast d'uns quants. Per tant, des del nostre grup entenem que aquesta també és una conquesta social. Amb la democratització dels desplaçaments, la classe treballadora ha pogut tenir accés al turisme, guanyant drets i ampliant la seva geografia vital de les persones que viatgen. Irònicament, per alguns, la turismofòbia no és més que l'alterofòbia i a vegades els mateixos que es proclamen antituristes són els que més viatgen. Però és clar, no es consideren els si mateixos turistes sinó viatgers. I jo vull preguntar què és un viatger sinó un turista? Cal tenir en compte per últim que ser visitat és també una forma de ser reconegut i de ser valorat. Recordem quins són els top ten del turisme urbà. Hong Kong, Bangkok, Londres, Singapur, París, Macau, Dubai, Estambul, Nova York, Kuala Lumpur. El discurs turismofòbic s'ha de plantejar com és que sent el turisme tan i tan i tan negatiu les principals economies del món i les principals ciutats del món són també les principals destinacions internacionals. Per tant per tot el que he exposat tornar a dir que per totes aquestes raons el nostre vot serà favorable a aquesta proposició que avui se'ns presenta. Gràcies senyora Camp de Vila ara és el torn de la senyora Letxa. Sí. Gràcies, bueno, després del que he argumentat sobre el que em sembla aquesta comissió està clar que els que no els hi han perdonat que no la fessin i que no tractessin aquest punt són els lobbies hotelers que no han deixat i no han volgut perdre l'ocasió de tenir ressò del seu relat criminalitzador que s'han inventat. El model turístic de Barcelona no genera riquesa, genera beneficis ràpids per uns quants, és la gallina turística dels sous d'or. Beneficis perquè té un part temàtic a la seva disposició gratis que és la pròpia ciutat i uns negocis on els costos van a parar a la despesa pública i a la salut dels habitants i els guanys a tots aquests que vostès avui estan representant. Un model turístic on el seu enriquiment és a costa de la vida dels veïns. Un model creat i mantingut que expulsa la gent dels seus habitatges que ja sigui incrementant el lloguer amb l'assetjament immobiliari per la compra d'edificis sencers per fons voltors un model que incrementa la contaminació acústica i ambiental que col·lapsa l'espai públic i privatitza els pocs parcs que té una ciutat tan densa com Barcelona. I sí el turisme genera llocs de treball pagats a nivell d'esclavatge amb jornades interminables que això sí sobre el paper sobre el contracte són jornades de 20 hores un jocs de treball que fan rics els seus representants, però que són a costa de la salut de les treballadores. Suposo que a tothom ara li ve al cap les Kelly's, les treballadores de neteja dels hotels. I sí, perquè a Barcelona la cara del capitalisme és el model turístic, no el turista o el viatger, el model turístic que s'ha anat implantant arrelant al llarg de 30 anys amb l'estreta col·laboració de les institucions municipals i en aquest cas autonòmica. Has de una ciutat econòmicament dependent dels serveis. La resta no és rentable, no aporta riquesa i pels sectors capitalistes qualsevol factor d'instabilitat és l'enemic. Però clar no sempre s'hi pot estar al cel. Ara veuen que el veïnat intensifica la defensa al dret a l'habitatge, al dret als seus barris, a la reproducció de la vida de les persones que vivien a la ciutat i que des de fa anys està caient en mans de l'especulació i l'acumulació dels béns indispensables per la vida que estan en mans del turisme. Vostès diuen fets violents, assetjament, escratxes, agressions, actes vandàlics per uns sous. Molt bé si els hi deixem una setmana més els lobbies hotelers els obliguen a parlar de guerra oberta, terrorisme internacional, caos i destrucció. I és que és una estratègia calculada i perversa. És una estratègia per crear un relat de confrontació entre el veïnat i els turistes i no va per aquí la confrontació. La confrontació i aquesta sí que és real és entre els poders econòmics que estan destrossant la ciutat i la defensa a la vida dels barris perquè els habitants de Barcelona els que sempre ens hi quedem el que tenim la contaminació els que paguem aquestes despeses són els veïns i les veïnes. I aquesta estratègia s'han afegit en concret aquells que fa uns dos anys, a l'oposició i al carrer, s'omplien la boca parlant de la violència estructural del sistema. Ara els hi veiem a Barcelona a Turisme acutant el cap o afegint-se a la condemna. Això per ells és molt més sagrat que el barricidi, que és com es coneix la destrucció de la vida barrial. Volem deixar clar que les manifestacions de les plataformes veïnals, amb gent jove, grans, nens, famílies senceres, amb accions simbòliques, s'han fet i es continuaran fent. I aprofitem per fer una crida, des d'aquí, als veïns i les veïnes de la ciutat, a la manifestació del dissabte, a les 6 de la tarda, a la plaça Universitat, arribaran columnes des dels barris ens manifestarem i donarem una resposta contundent contra la mercaderia en què han convertit els drets dels veïns i les veïnes de Barcelona, perquè Barcelona no està en venda. Gràcies, senyora Letxa. Ara, per un torn de posicionament, quatre la... 4... i mig. Perdó, perdó, perdó, perdó, és el torn del senyor Ardenuí. Miri, miri que no m'he queixat pel temps, eh? per molt extraordinària que sigui, jo tinc el mateix temps sempre, eh? per tant, uh, per qualsevol, en qualsevol cas, per posicionar no respecte. Doncs donar idees. No, ja m'hi poso si volen. Eh? Uh, per plantejar posicionament respecte a la proposició abans m'agradaria Uh, deixar ben clar de doncs, uh, provar qualsevol tipus de violència en qualsevol tipus d'espai públic a la ciutat i també concretament doncs, en els fets que, que la proposició denuncia. No? És evident que, que no podem deixar passar aquesta, aquesta denúncia. No? Per altra banda, uh, deixar ben palès manifestar el fet que, de que l'Ajuntament de Barcelona ha de poder uh, exercir l'autoritat respecte a allò que significa un motor econòmic, que s'ha parlat de motor econòmic, uh, d'una activitat econòmica de primer ordre a la ciutat, Eh, posant al centre la defensa i eh, la prioritat pel resident. Eh, és evident que el turisme és un, és un motor econòmic de creixement de la ciutat però en cap, en cap cas ha de ser un motor de creixement que creixi eh, recolzant-se en la ciutadania i per tant doncs, és obligació de que aquesta governança tingui en compte. Eh, de Disculpem, deixem acabar la frase en tot cas. Eh, permetim perquè si no hem estat una estona dialogant. Eh, en tot en qualsevol cas aquesta governança ha de posar al centre la ciutadania al centre la ciutadania i ha de fer que aquest creixement econòmic sigui sostenible i tingui els drets dels treballadors també en el, en el seu interès. Gràcies senyor Danuis senyora Ballarin és el seu autor. Gràcies molt bona tarda des del nostre grup compartim una part d'aquesta proposició aquella part que té que veure amb el sentit comú i amb una actitud democràtica constructiva i raonable envers el turisme. És evident en aquest sentit que condemnem sense cap mena de pal·liatius els fets violents que es van produir al carrer el primer de, el primer de maig i altres dies contra establiments solterers del centre de la ciutat del Poble Nou i de, i de Gràcia. Tots els membres del meu grup ho hem fet en públic reiteradament el tinent d'alcalde el segon tinent d'alcalde es va posar en contacte personalment amb alguns desafectats i per tant reiterem que condemnem tot tipus de violència i sempre que, per desgràcies produeixi aquesta violència, sempre ens trobaran al costat de les víctimes. Reiterem també, sense cap mena de paliatius, tot el nostre suport al sector hoteler que desenvolupa la seva activitat a la ciutat, complint les normes vigents, oferint ocupació de qualitat i recordant que el sector hoteler és un aliat imprescindible per fer possible un turisme que convisqui en harmonia amb els residents de la nostra ciutat. Per garantir la sostenibilitat de l'activitat turística a la ciutat necessitem fer polítiques públiques, necessitem governar el turisme des de la regulació i des de l'autoritat democràtica, i és evident que governar des de l'autoritat democràtica vol dir que ningú es prengui la justícia per la seva mà, per les seves mans o la seva mà, i menys exercir violència sobre les persones o sobre les coses. Però, compartint tota aquesta part de la proposició, en rebutgem moltes altres de les parts que hi ha en aquesta proposició. No podem, per exemple, compartir el que es diu al punt segon que ens sembla més un exercici de postveritat que una iniciativa que es pugui considerar seriosa. ens sembla que el que volen jugar és que una mentida repetida mil vegades esdevingui una veritat. Vostès Penso que han escoltat el que ara ens han dit, coneixen perfectament el que és la postura del nostre grup de tota, de tota la vida i sobretot des darrers temps de suport constant al turisme a un sector que aporta riquesa a la ciutat i per tant riquesa vol dir que dona eh, riquesa al comerç, a la restauració però també a l'ocupació i al sector cultural entre molts altres. On veuen vostès aquest discurs de pretesa criminalització del sector turístic? A més a més vull dir, des de la praxis que exerceix aquest govern vostès han llegit el pla estratègic de turisme o si sigui, recordo que totes les mesures que hi ha dins del pla estratègic de turisme van totes dirigides a un, a un objectiu únic que és treballar per un model turístic que sigui sostenible que mantingui l'èxit de la destinació que generi valor, valor i que sigui compatible amb la convivència a la ciutat. Potser pensen que repetint falsetats com a les que estan repetint durant molts dies i que anaven a l'anterior comissió i que avui doncs, eh, tornen a repetir aquí acabaran convertint aquesta mentida en una veritat acabaran fent un exercici de postveritat que està tan de moda. Jo em temo que aquesta estratègia que estan portant avui en aquesta comissió té poca volada jo diria que com el Josep Pla deia és una estratègia de volada gallinàcia. I això em fa una certa pena que ens haguem de trobar en aquest nivell de debat que estem ara. S hi van presentar eh, unes esmenes que buscaven el consens, que mantenien el rebuig frontal com no pot ser d'una altra manera als actes violents exercits per determinats grups minoritaris, que esmenaven aspectes que s'acabo de, cri de criticar i que incorporaven mesures relacionades amb la convivència i la qualitat en el mercat laboral d'aquest sector. Alguna d'aquestes ha incorporat finalment però aquestes menes no han volgut ser incorporades i jo crec que vostès no volen treballar per un model de turisme sostenible a la nostra ciutat i que s'integre en positiu dins de la nostra ciutat. Vostès estan utilitzant el turisme per desgastar aquest govern. I això penso que és una mala manera de donar suport al turisme. Crec sincerament que és una manera equivocada de donar suport al sector del turisme. Senyora Ballarín. Tinc encara ara no? sí. ara és el torn de Barcelona en comú pel govern. Sí gràcies presidenta condemnem el vandalisme l'alcalde accidental i jo mateix en el seu moment ja ho van fer més d'altres membres del govern però avui està clar que no es tracta de o no va de condemnes avui el que es posa sobre la taula és que fer davant de la massificació turística i si n'hi ha alguna cosa que ens reconeix tothom és que aquest govern ho ha quedat. Per primer, per primer cop en molts anys des de l'Ajuntament s'han quedat aquest fenomen en decisió, valentia, i imaginació, és veritat, molt més tard que altres ciutats, molt més tard que París, Amsterdam, Londres o Berlín, van perdre i hem perdut quatre anys però i per tant no podem perdre a més i afrontar, afrontar el fenomen del d'altoisme massiu vostès li estan dient criminalitzar en base a què? quan nosaltres des d'aquest govern estava és evident que no estem criminalitzant el sector turístic com no ho fa quan la síndica diu que és necessari que es compensi en aquells barris en que la pressió turística hagi pogut generar efectes negatius o quan a les pròpies bases del, o per un pacte local tantes vegades citat per persones requesents, senyala que la reducció dels impactes negatius que genera el turisme és una de les seves principals bases. Pensen que el PEAT criminalitza el turisme o el parc d'això contra els pisos turístics? O fer factible que a través del Consell de Turisme i Ciutat, els veïns i veïnes siguin centre dels debats sobre el turisme i no només el sector hoteler. Aquestes actuacions, aquest discurs criminalitzen el turisme o, o és to lo contrari. Clar que no criminalitzen i vostès ens plantegen i construeixen un discurs sobre la turismofòbia en base a què s'ha citat un titular un titular d'un diari estranger en el qual s'ha citat eh, o fer referència a una a la ciutat de Barcelona però que els titulars són traïdors. Només van llegir el del mes de juny perquè el mes de maig perquè no van llegir el del mes de gener. Sabeu què deia l'independent al mes de gener que sis llocs en el món estan siguent destruïts pel turisme i situava Barcelona. Increïble oi? però també d'un titular i vostès no el van escollir. Quin, en quin titular ens quedem? Jo li proposo que cap dels dos perquè ni és veritat que el turisme estigui destruint la ciutat ni tampoc és veritat que Barcelona hi hagi una campanya de turismofòbia com algú deia que estava eh, orquestada. El que sí que és veritat és que tenim una, una situació un problema que els nostres veïns i veïnes tenen reconegut que el, la massificació turística impacta sobre la ciutat. I aleshores els nostres veïns són capaços d'apreciar i a la mateixa forma que ens estan dient que el turisme és bo per la ciutat un 76 per perdó un 86,7 ho reconeix a la mateixa vegada el 48 dels de les nostres ciutadans estan dient que s'està arribant al límit és aquesta capacitat de matís aquesta capacitat d'apreciar que és cert que el turisme ens aporta coses bones ingressos ocupació de si de ser de qualitat però a la vegada ens està creant externalitats. Barcelona eh, ens està creant externalitats perquè la sobreocupació de l'espai genera molèsties perquè l'increment de la demanda de llotjamins de turístics incideix en l'augment dels preus dels joguers i dels habitatges. La concentració turística desequilibra l'entremat comercial i de serveis. Els ingressos del turisme no reverteixen de forma igual en tot el, en tota la ciutat quan n'hi ha precarietat o saladis que no són dignes a en aquest. I això ho diuen els nostres ciutadans però també ho diuen sense a l'àmpli aspecte polític perquè en una enquesta recent del periòdico deia que el 62 per de ciutadans de la gent que vota ciutadans o el 60 que recorda haver votat el PDeCAT o el 45 del PP o el 76 d'Esquerra consideren que s'està arribant al límit. No n'hi ha diferències és una opinió generalitzada i davant d'això hem d'actuar perquè al final Barcelona i si m'ho permeten la metàfora és com una és com una caixa en el qual quan tenim els nostres residents la gent que hi treballa els nostres turistes quan hi si posem més coses o bé se comprimeix o bé es desborda i nosaltres en aquests dos anys hem fet moltes coses i a l'exercitat els del peot el pla estratègic o el Consell de Turisme i Ciutat. Aquí. Gràcies senyor Colom per un torn de rèplica té la paraula a la senyora Racasens un minut 41 segons. Sí. Sí, uh, suposo senyora Letxa que la crida que vostè ha fet a la manifestació és una crida pacífica. M'agradaria que ho aclarís en el següent torn d'intervencions. Uh, penosa la tibiesa del Partit Socialista que avui no valen matisos, senyora Ballarín. Vostè avui, segons el com es posicioni, quedarà alineada en el sentit del vot del discurs que fa la CUP en matèria turística. Miri, mai s'havia parlat tant de postveritat uh, des de que ha arribat l'alcaldessa de Colau a l'alcaldia de Barcelona. Com pot, senyor Colom, dir que per primer cop per primer cop s'han començat a fer mesures com pot vostè presentar-se aquí i dir això vostè sap qui és la senyora Vallanet sap amb qui va comandar nosaltres al pacte local sap amb qui ho ha comentat vostè menys mal que almenys ha reconegut una cosa perquè diu això eh, eh, eh, no, eh, han perdut quatre anys per tant reconeix que són 32 anys d'un model que els senyors d'Iniciativa i els senyors del Partit Socialista estaven dibuixant en la fisonomia de la nostra ciutat. Almenys eh, la sinceritat del senyor Ricard Gomà que va dir que arribaven tard el gener del 2015 almenys vostè podria tenir aquesta humilitat m'ha deixat molt preocupada senyor Colom les ciutats competidores estan preparades. Les ciutats competidores estan preparades i poca broma amb el, turist, amb el turisme. Aquí sí que la posveritat pot fer efecte perquè a costa d'alimentar determinats discursos que Barcelona odia els turistes podem acabar esdevenint veritat. Gràcies senyora Regasens senyor Blanco. Quanto tempo tindria? Un minuto 37. Gràcies es eh, decir que me ha decepcionado profundamente de verdad la respuesta del gobierno tanto del partido socialista y, y, de, y de Barcelona en común porque evidentemente que esperábamos una condena de los actos violentos faltaría más pero no solamente eso también esperamos una una cierta autocrítica y no solo no ha habido esa autocrítica respecto a un a un, a un discurso con tintes populistas que a veces se da y que aquí se ha vuelto a expresar y, y, y bueno y incluso con incitaciones a, a a continuar con estos actos absolutamente repobra, reprobables por, por culpa por eh, desde el grupo de de la CUP, pero lo que me preocupa es que desde el Gobierno, y la, y la señora Bayarín en este caso ha sido incluso más concreta y más específica, al, al no reconocer absolutamente ningún error y al contrario, culpar a la oposición, a los grupos de la oposición de la crítica y de inventarnos los problemas, o sea, insistiendo en un discurso populista. Lo lamentamos. De, de verdad, eh, desde un punto desde una oposición constructiva, creemos que hay que rectificar determinadas declaraciones y determinadas actuaciones que no están con, contribuyendo en nada a, a arreglar la situación. Gràcies senyor Blanco, senyor Molleres, té 12 segons. Molt sí, no. bé, gràcies senyora Letxa, 15 segons. Sí, anem a veure què perdó, diu perdó, el diccionari de la llengua catalana. Perdó, perdó, perdó que queda, era la senyora, la senyora Capdevila. Un minut, 12 segons. Bé, bueno, jo em sap greu, senyora Letxa, que vostè continuï amb, amb, com el seu predecessor, com el senyor Garganté, Ficant-nos tots a la mateixa... No, no, estic parlant jo, plau. Ficant-nos tots a la mateixa bossa, jo el que li vull dir que jo no represento a ningú, a cap lobby o talent ni a ningú. Em represento a mi mateixa i al grup municipal d'Esquerra Republicana. Li dic perquè ho tingui clar a partir d'ara, jo no represento ningú. I en tot cas, represento a les 78.000 persones que ens van fer confiança. Aquesta gent represento jo. Dit això bueno, jo també esperava una mica d'autocrítica per part del govern perquè vostès sembla que vagin de capellanets amb això del turisme i francament no hi van gens perquè vostès estan fent una política que no cal dir paraules massa gruixudes però efectivament a favor del turisme no nosaltres hem reclamat un munt de vegades amb aquest ajuntament tant amb, amb, amb plenaris com amb, com amb com comissions que efectivament hi ha d'haver salaris dignes i també salaris dignes en el camp del turisme i hem reivindicat mil vegades que el mínim salari que s'hauria de cobrar els treballadors i treballadores de la nostra ciutat són com a mínim mil euros per tant aquesta és una qüestió i vostès efectivament el que han fet és encarregar-se projectes que haguéssim pogut donar sí sí senyor Colom no em miries, sis que vostè ho sap perfectament el tema del Doge Bank amb el, amb el qual la ciutat guanyava vostè, perdoni guanya... con... plau calculacions... sisplau sisplau perdoni perdoni perdoni sisplau. quan jo acabi vostè un contesta sis amb la, amb el qual la ciutat guanyava a més el taller Marriera guanyava un interior d'illa i es creaven llocs de treball i ara allà el que hi farem són apartaments de superlupsa que efectivament de llocs de treball poquets i que I bueno, el garanteixen el els drets no, dels de que teòricament no són amics de vostès. Hi ha acabat Ar... el temps senyora. Ja? Sí ara és al torn de la senyora Letxa. Molt bé anem a veure què vol dir vandàlics vol dir devastació pròpia dels antics vandals o destrucció de les obres de la civilització. Eh, què és aleshores els actes vandàlics precisament la gentrificació els sous de misèria tot el que estem patint gràcies. Gràcies Si us plau després discuteixen el que el que vulguin senyor Ardenuí ha acabat el temps ara és el torn de la senyora Ballarín si vol afegir alguna cosa sí. tres segons. Tres segons no queda una mica més em sembla eh? qualsevol cas eh, reiterar que el turisme és bo per la ciutat i que treballem perquè ho continuï sent. I amb la CUP jo és que no l'he fet esment perquè és que no ens uneix res amb ells. És a dir no no ens uneix absolutament res. Per tant jo crec que eh, aquesta pancarta davant seu és la seva eh, responsabilitat i no la de ningú més. Ja, ja. Gràcies senyora Ballarin senyor Colom és el seu autor. Ja. 41 segons. se Casenjo. Un moment la Chica l'ha de fer pel seu segon i últim. En contra. En contra. Molt bé. Bé senyor, senyor Requesens vostè parla sempre dels bases de poder, del pacte de poder al·locar però es va acabar l'abril no van fer res van fer un pacte que va ser un acord un text però és tot el que van fer i això és la postveritat. Com és la postveritat tant vostè com el seu Coldo dic que no sabem fins a quin punt ha estat alimentat. No sé si s'expulsa si fan afirmacions tinguin les millors sustentades i senyora Capdevila a mi em sap greu que avui estigui al costat equivocat de la ciutat avui està al costat de les de la dreta que m'ha des de voler adusionar aquest govern com s'ha dit abans està utilitzant el turisme com un element partidista i crec que els seus votants no, el, no suporten no donen suport a aquest discurs. El discurs que estan donant és el de turisme sostenible que nosaltres estem defensant pensant i fent que aquesta ciutat pugui avançar en aquest sentit. Gràcies senyor Colom. Ara per un torn de rèplica senyora Requesens 12 segons. Sí lamentant tots doncs, els vots en contra del Partit Socialista que s'alinea amb aquest discurs de la CUP i de Barcelona en comú els dinem. Els hi demanem coratge, valentia, que modifiquin el peuat, que planin la judicialitz judicialització, que planifiquin sense criminalitzar, que pacifiquin el conflicte. Es tracta, avui tornem a reprovar el govern en matèria turística en bloc. Es tracta de gestionar un èxit Gràcies, i vostès ho estan convertint a la confrontació d'un fracàs. Gràcies. Senyor Blanco, 27 segons. Lo que es increïble és es que desde el gobierno se nos acusa precisamente a nosotros, precisamente nos acusa el gobierno, este govern de politizar el turisme quan és lo que es ...que haciendo ustedes desde que han entrado en el ayuntamiento. ¿Sabe, ¿Saben por qué no les hemos aceptado algunas transacciones? Porque ustedes lo que quieren hacer es relativizar unos hechos, unos hechos que son muy graves. Querían quitar la, la palabra agresiones para dejar solamente actos vandálicos. Cuando son agresiones y querían eh, eliminar la expresión turismofobia de esta... ...por pues, pues, lo siento, la turismofobia y las agresiones son parte de la realidad... ...y los que están intentando tapar la realidad son ustedes, no nosotros. Gracias, señor Blanco. Gracias. Eh señor Mulleras. Hoy la mayoría aprueba esta propuesta que suspende al gobierno municipal de Ada Colau y del PSC, que hoy se han situado en el mismo lado que la CUP. El PSC y Ada Colau, en el mismo lado de la CUP, que no condena la violencia contra el turisme i no, que llama a la mobilització per al sábado. Esperem no tenir el sábado que voler a lamentar cristalls rotos, porque com les Gracias, he dit clantes, qui turismo turismofòbia, recoge cristalls rotos. Gràcies. Únicament em falta saber el seu posicionament a favor, doncs aquesta proposta queda aprovada amb els vots favorables de tots els substrets de Barcelona en Comú, PSC i la CUP. Uh, si no hi ha res més que afegir, ataquem la sessió. Gràcies.